Tällä videolla havainnollistetaan hakukoneen toimintaa sekä erilaisten hakusanojen ja merkkien käyttöä. Esimerkki hakukoneeksi on valittu Google. Googlen etusivu näyttää tältä. Tiedon etsiminen hakukoneella aloitetaan kirjoittamalla hakusana. Käytetään ensin vain yhtä hakusanaa. Google näyttää hakutuloksena verkkosivuja, joilla sana presidentti esiintyy. Hakutuloksiin ylimmäksi tulevat verkkosivut, jotka vastaavat parhaiten hakua. Haku tehtiin Suomessa ja hakusana kirjoitettiin suomen kielellä ja siksi Suomen presidenttiä koskevaa tietoa tuli hakutuloksiin ensimmäiseksi. Hakukone etsii myös hakusanaan liittyvää ajankohtaista tietoa, esimerkiksi uutisia, ja antaa yleisempää tietoa presidentteihin liittyen. Jos hakusanalla halutaan hakea vain tietyn tyyppisiä hakutuloksia, voidaan käyttää yläpalkin välilehtiä. Esimerkiksi jos halutaan hakea vain kuvia, voidaan pelkät kuvat suorattaa käyttämällä kuvahakua. Presidentti hakusanalla löydettiin kuvia Suomen nykyisestä ja edellisistä presidenteistä, mutta myös muiden maiden presidenteistä. Tehdään uusi haku. Käytetään nyt kahta hakusanaa. Sana Ranska pitäisi oikeakielisesti kirjoittaa isolla alkukirjaimella, mutta hakusanoja kirjoitettaessa pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä. Nyt Google näyttää hakutuloksena verkkosivuja, joilla kaikki sanat presidentti ja Ranska esiintyvät. Ensimmäiseksi hakutulokseksi tuli tietoa Ranskan tämänhetkisestä presidentistä. Seuraaviksi hakutuloksiksi saadaan Wikipedia sivuja, jotka käsittelevät yleisemmin Ranskan presidentti-aihetta. Kirjoitetaan seuraavaksi hakusanat Ranskan ja presidentti-lainausmerkkeihin. Nyt Google näyttää hakutuloksena verkkosivuja, joilla sanat ranskan ja presidentti esiintyvät peräkkäin. Hakutuloksiksi saadaan siis verkkosivuja, joilla esiintyy täsmällisesti ilmaus ranskan presidentti. Muokataan hakusanoja vielä hieman. Kirjoitetaan nyt toisen hakusanan eteen viiva- tai miinusmerkki. Nyt Google näyttää hakutuloksena verkkosivuja, joilla esiintyy sana ranskan, mutta ei sana presidentti. Hakutuloksiksi tuli siis eri aiheisia verkkosivuja, joilla mainitaan vain sana ranskan tai joku ranskasanan taivutusmuodoista, esimerkiksi ranskassa tai ranskaan. Lopuksi kokeillaan vielä tähtimerkin käyttöä. Kirjoitetaan hakusanaksi vain president ja sen perään tähtimerkki. Nyt Google näyttää hakutuloksena verkkosivuja, joille esiintyy president-alkuisia sanoja. Huomaa, että hakutuloksiksi tuli nyt eri aiheisia verkkosivuja. Osa verkkosivuista käsittelee presidenttejä, mutta osa käsittelee jotain muuta.